Хмельницькому молилися за зниклих безвісти та військовополонених. Релоковане з Донеччини. До Хмельницької області переїхало підприємство, яке виготовляло підіймачі для літака «Мрія». і залізничника у військового. Батько п'ятьох дітей добровольцем пішов до війська. Помолитися за свого племінника, військовослужбовця, який зник безвісти, та інших військових, прийшла Ірина. Розповідає, шукає рідного із грудня. За наших воїнів, які безвісти зникли, і полонені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 Тут бачимо, що пару днів тому виставляють будиночки з майбутнім Великоднім ярмарком. Тобто, виходить, що ми дозволяємо собі замістити зображення і пам'ять людей, які полегли за Україну, Великоднім ярмарком. Із проведенням великоднього ярмарку поблизу кінотеатру імені Шевченка ущільнення кубів не пов'язано, каже начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, 27 кубів із портретами загиблих героїв Небесної сотні забрали на реставрацію 3 січня. Ми забрали куби з героями Небесної сотні і, звісно, на початок пересунули куби з загиблими героями на війні. Можливо, там, до 20 лютого наступного року ми знову повернемося повернем цієї теми, і знову, можливо, розмістимо виставку в повному масштабі. Нині на Проскурівській 49 кубів з портретами загиблих героїв Небесної сотні та російсько-української війни, каже Ірина Бачинська. За її словами, 10 із них додались з початку року. Наприкінці тижня планують становити три. Якщо дійде черга до майданчику і дороги частини вулиці Проскурівської, Проскурівської перед кінотеатром Шевченка, то, звісно, ми і там будемо ставити куби. Цьогоріч невеликодній ярмарок розгорнуть біля кінотеатру імені Шевченка 1 квітня. Він буде невеликим, каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Будиночків заплановано 10, тобто 10 учасників, і там заплановані паски, солодощі, печиво, півники, цукерки крафтові сири, можливо, навіть будуть вишиванки, вироби ручної роботи. Дуже хочеться зробити для маленьких відвідувачів щось, якісь майстер-класи, як ми колись робили. Великодній ярмарок до реставрації кубів не має жодного відношення, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчешин. Необхідність забрати частину Небесної Сотні була пов'язана з тим, що якби всі стояли, то ми б дійшли б вже зараз далі, ніж за цум. Зараз ми ламаємо голову на те, що робити далі, тому що у випадку продовження російсько-української війни, а ми ховаємо людей кожен день. А що буде далі з Кубами, буде залежати від того, скільки їх буде. Можливо, ми взагалі будемо будувати новий якийсь об'єкт, меморіально-історичний комплекс вшанування наших героїв». За словами Ірини Бачинської, куби загиблими героями встановила до Дня пам'яті Небесної сотні 20 лютого 2022 року. Планували, що вони нагадають хмельничанам, гостям нашої громади, про подвиг, про звитягу, про революцію гідності, про героїв Небесної сотні. Планувалося, що виставка буде приблизно тиждень, і виставка вже існує у нас понад один рік. Переносити куби із протиретами загиблих героїв на Майдан Незалежності не планують, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Суть кубів була в тому, щоб тисячі хмельничан, які там ходять, щоб вони бачили очі героїв. Проскурівська вибрана абсолютно свідомо, спеціально. Це найбільш прохідне місце на території нашої громади. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Суспільне новини. Хмельницький. Сергій Неліпа – співвласник підприємства, що виробляє гідравлічні інструменти. Такі інструменти можуть підіймати велику вагу. Чоловік розповідає, двічі евакуював своє виробництво через агресію Росії. Вперше перевозив обладнання у 2014 році, тоді переїхав у межах Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Росії вивіз підприємство на Хмельниччину. При початку бойових дій все зупинилось, виробництво зупинилось, всі проекти зупинились. Трохи там попрацювали ну, в кінці лютого та на початку березня ну, в якості допомоги Збройним силам. Дізнався про програму релокації підприємств, подав заявку. Сергій Неліпа каже, зараз орендують цех та відновили виробництво. Частину обладнання також орендували, бо, власне, вивезли не все. Два токарних верстати, фрезерувальний верстат, прес випробувальний, навіть не прес, це рама випробувальна, 800 тонн у нас була. Виробляємо гідравлічне обладнання, демократи, знімачі, насоси, маслостанції, преси. Тут, на Хмельниччині, розповідає інший співвласник підприємства Віталій Кіцмен, ремонтували гідравлічні підіймачі для літака «Мрія». В комплекті три підіймача гідравлічні. Два були просто не ну, робочі, які стояли, третій був в Гостомелі, його побило. Залетіла ракета, побило, повибило осколками, ну, погорів він там. Віталій Кіцмен каже, 160 тонн зводить один такий підіймач. За словами чоловіка, підприємство взялося їх ремонтувати, бо вже мало досвід. Два підіймачі зробили за місяць, третій – протягом двох. Треба було підійти, немає кресла, немає технічних, як їх робити, як, які, які розміри. Немає з чого їх брати, інформації було дуже мало. Ну, ми займаємося оскільки, з 10-го року, от займаємося, навіть більше займаємося цим, Тобто є досвід. Про роботу над цим проєктом Віталій Кіцмен каже. Це робота, яка запам'ятовується, якою можна там з кимось поділитися там, чи розповісти. І всі знають, що таке ліктат «Мрія» і якоюсь частиною до нього, там, для його ремонту. Приклали руки, якось так, трошки гордість, може, якась. Зараз не вистачає спеціалістів, розповідає Сергій Неліпа. Токарі фрезерували. Це от такі досить дефіцитні спеціальності, навіть в Донецькій області. З Ружківки з нашого підприємства евакуювалося близько 40% наших працівників. Вимушені були йти до лав Збройних сил України. 63 підприємства переїхали на Хмельниччину з початку повномасштабного вторгнення Росії за урядовою програмою релокації бізнесу із зони бойових дій або наближеної. Про це розповіла директорка агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Якщо підприємство планує переїхати в одну із умовно безпечних територій, вони мають подати заявку на, через сайт Мінекономіки. У заявці просто зазначаються всі параметри, профіль діяльності, які вимоги до приміщення або до умов перебування. Катерина Савчук каже, переїзд «Укрзалізницею» підприємство оплачує держава. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина. Народився я 9 квітня 90-го року в місті Жмеренко. Там прожив до 9 класу. З 9 я вже переїхав сюди в село, тут я вже закінчував 11 класів. Потім пішов в Вінницю вчитися на автомеханіка, вивчився, пішов в армію, відслужив срочну службу в місті Харків, в внутрішніх військах. Тоді саме 2008-2009 були внутрішні війська. Потім вже прийшов з армії, влаштувався на роботу, працював в Вінницькій області, де і познайомився там вже з дружиною майбутньою. І так вже, зараз вже 13 років з дружиною живемо разом попросили мого номера телефона, він шість годин утра до мене подзвонив, чи можна з вами познайомитися. Я, звичайно, не согласилася, але настойчивий був, дзвонив, дзвонив, і так, і виходить, зустрілися, і так вже до цих пір. Працюю я на станції Гречани в місті Хмельницькому, воєнізована охорона з 2020 року, начальник зміни воєнізованої охорони. Пішов у відпустку і саме проснувся зранку, то я ще навіть не знав, дружина сказала, що почалась війна. Вибухи були чути, ті, ну, як, наче як стріляли. Тоді вже по всіх новинах ми сім годин стали дітей зібрати в школу. Трошки посварилися, бо я сказав, що я їду в військкомат, буду сам йти. Почали сваритися. Вона трохи не розмовляла була. Відносилася погано, сварилися, казали, що не буду з тобою жити, бо знайшов. Але він так вирішив, це його рішення. Ми його рішення поважаємо. Я е залізничник, начальник зміни військової охорони на мене, була залізнична бронь. І так само, як п'ятеро дітей, теж бронь, але це мене не зупинило. Я добровільно сам пішов у військомат. Пішов я 25 лютого зранку, поїхав, мене відправили в Хмельницький, в Тирео. Коли я приїхав туди, мені сказали, що вже все набрано, місць немає, яка є нашого сюди відправляли. Повернувся знову у військомат, на звідти вже відправили в Національну гвардію. Я з липня місяця писав рапорта перевестися на передову лінію. Добровільно сам. Але можливості немає, так як зараз в нас на об'єкті людей не вистачає. Зараз, щоб прийшлося, я б пішов би навіть не роздумуючи. Дівчатка вже дорослі, ходять вже в школу, то прийдуть, щось допоможуть і з меншою допомагають. Так, наче, помаленько справляємося. А що зробиш? Хлопчика хотіли, але вже не хочемо більше їхати. Як постійно дівчатка, то вже не хочемо ніхто... Якщо вдруг, не дай Бог, що там буде дитина, то та дівчинка, то папа на зума зійде. Купили хату два роки назад, поки ми стараємося якісь потрошечки ремонти зробити. Тут я відпочиваю, а там у нас хата на три кімнатки. Палимо дровами, газу в селі немає, взагалі не проведений. Наша кухонька, ну так електроплитка у нас, а така холодильник, духовочка. Я тут сплю з даною владою. Я люблю математику і люблю рішати приклади. Я люблю читати книжки про природу. Хочу, щоб папа був вдома, але папа. Я прийняв рішення, щоб піти туди, щоб тут було все спокійно. Я з ментами деколи дивлюся, а деколи в кімнаті прибираю, коли грозно. Криваті застріляю, ігрушки збираю, бумаги замітаю. Я і чоловік сам перед, і захисник своєї родини. Тому я вирішив, щоб це не було в нас тут, а то краще я піду туди, щоб мої діти цього всього не бачили і не відчували.